Dlouhá léta, tesu Josu trochu zahustil Za odzory překvapeně léta, co si jenom nožil napustil Bandita, do dveří vrazil drzí bandita Bandita, za nepokazil Už mě poodhalil bandy zá, Až do rána se tu zpívá lidem dobře je Když si na ně pořád bývá kamká naděje Rozjetřené svysly pro kvíří Jako vyšel zase poprvé Až do krve jeho oči vidí Nemá všechno hotové Bandita Ve večí vrazil drzí bandita Bandita Zábavu nepochazil bandita Bandita Každému pan nalil bandita Bandita Tak naděje. Možná, že mu něco stopne bíku, zůstane sám v konci svých sil. Měl rád pouzlo, radosti a smíchu, Pedro si svou cestu vyvolil. Bandita, bandita, Pedro.